Waswahili wanasema maisha ni nyumba lakini uzuri wa nyumba ujenge sehemu ambayo tayari ina majirani na sehemu ambayo tayari imechangamuka na ina huduma za kijamii. Sasa kwa kuona hilo tukaamua kuwasaidia wale wote ambao wanahitaji viwanja vya kujenga na kuhamia bila kusubiri watu waongezeke. Ambapo eneo hili linapatikana vikindu kwa mtopa karibu na kiwanda cha plastiki na kutokea vikindu standard hapa site ni takriban kilomita tatu tu. Kama unapanda bajaji utatumia 20.5. Eneo lime kuanzia siku tano mia sita na kuendelea. Sio kwa wale ambao wanahitaji viwanja vikubwa vya kuwekeza kama vile shule, kujenga dispensaries, ni basi kujipatia viwanja hivi. Wewe njoni viwanja vizuri kabisa ambavyo tayari vimechangamka na jambo lingine ni kwamba kutokea koo hadi hapa Vikindu unapanda gari moja tu. Panda gari za Kisemvule unashuka Vikindu kisha unatupigia simu kwa namba ambayo unaiona hapa kwenye video. Kama unahitaji kulipia viwanja kwa awamu una husiwa kwa kuanza na hamsini ambayo ni nusu ya bei ya kiwanja ambacho unakiitaji. kama utahitaji kiwanja kimoja cha mia mbili ambacho ni milioni 1,008 utaanza na milioni moja. kisha 1,008 utairipa kwa muda wa robo mwaka